Živijo, dobrodošli na Mit&Gritu, ki ga organizira Evita skupaj z Malinco. Uh, skupaj z mamicami in vseč, se bomo danes družga izobraževanja na področju zgoje, uh, otrok, nekaj dobrega pregrizni, ki spili, jaz da jaz predlagam, da gre te z nami Z mano jeseni za autoaktiva in zanimam eno vprašanje. Tukaj je publik, mami, sin noseč, kjer avto priporočate za mlade družine. Zdaj, Nastija, definitivno je potem odgovor na tvoje vprašanje. Novi BMW serjec v Ectiv Tourer. Zdaj pa še eno vprašanje. A, gar garantirate za kjer avto, da se otroci njem ne bodo johali? <laughs> <laughs> Ejo, zdaj smo v prikrutku, dajmo spraviti, kaj imate nekaj novega. Noga vamo veliko, pač uh, povče sortiman, okuse okay. in pa tudi nekaj v uh, kozarčkih kašice. Kaj nam predlagate, da za nas šest mesečnika? Za zjutraj recimo talje, okay. jablko, banana okay. in pa za zvečer recimo uh, ja, uh, uh, kašica z mlekom in vaniljo. O, da imamo probati, kaj imam Kaj da boš probal? Na? Evo gremo zdaj pogledat, kaj se skriva na temle uh, štantu. Hm, to imate pa ki novo. Ja, to je palito čisto novo, ja. 98% naravnih sestavin, tako da je super za dojenčke. Ja, probali. provalimo. O, kako pa to dobro izgleda? A to si tu v airfrajeru? Ja, ja, v airfrajeru, le, le, le, Kaj bo to za neka seksi naprava, To je pa čistilnik z ja, in on je zelo primeren za nosečnice in mlade mamice z dojenčke, ker ti res prečisti vzrak. Jaz sem bo kar slabo vzela. Najboljš, najboljš. <laughs> fajn. Prva postaganka je bila tam pri svetu užitka, smo pregledali vse igračke, vibratorje in tereče. Ja, tudi nam je fajn, ko malo pojdemo okoli, lahko te steš na izdeljke, malo pogledaš, kaj je primirno. Kakšno kafe vmes. In pun ja. družba je, res so fajn, sem mamice, vse, ki smo ple, fajn, to je najbolj pomembno. Eno vprašanje, za nas na pešto, kaj narediti, da bo otrok sit in je srečna? Otrok, sit, vi srečna, vzamete ready to fit plečno formulo, jo ja, damo atiju. za dojenčko, date Atiju, in Atiju in doma in greste, uživate v filmu, in Atiju uživa s dojenčkom. To je to. tole? To je pa Bluetooth izkalnih predmetov, enostavno ga obesimo na ključe in kadar ključev ne najdemo, sprejemo čipolo aplikacijo in jih preprosto podključamo. Pa lahko obradim dobro za otroka? Ne najdem, čipolo bo se za predmete, in otroke pa ne preplegamo. A, okay. Kaj sva pršle bilacom? Pršle sva se malo pošim bilac in klepetata. Ja, klepetata. Pogledat kaj je noga, mogoče bi noga usmrčila. Uh, noga se nauči. Ja, naučila se uh, Ja, ja bojim, da sem pa na vrst, tuk, da. Dogajanje danes je bilo res super, toliko enih nosečk in mamic na kupu pa ful je fajn zato, ker je bilo čisto mamičasto in nosečniško. Tako da ja, je Marci komu prišlo prav, pa da predavanje, pa to druženje, pa to na izi, pa na smo se pa napili, tako da je bilo super. Hvala, ker ste bili z nami, za, za nami je en res lušen dogodek. Z nami je bilo več kot 200 mamic in nosečk, da se vidimo spet naslednjič. Ciao.